નમસ્કાર મિત્રો હું છું યશ ઠાકર રામબા જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પોરબંદર હ્યુમન હાર્ટ એ ધોરણ દસ વિજ્ઞાન વિષયના વિષયાક જૈવિક ક્રિયાઓનો એક અગત્યનો ટોપિક છે હ્યુમન હાર્ટ ટીએલએમ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ હૃદયના જટિલ કાર્યને સરળતાથી સમજવામાં ઉપયોગી છે વડી બાળકો જે તે લખાણ ને માં દોરેલા ભાગો સાથે સરખાવી શકે આ ટીએલ આકૃતિ અને હૃદયના ભાગો વિશેનું શોર્ટમાં લખાણ દર્શાવવામાં આવે છે આપણે આ ટીએલએમને ચાર સ્ટેપ માં બનાવીશું પહેલું પેન્સિલ આકૃતિ દોરવી બીજું ब्लेक स्केच पेन आउटलाइन दौरव तीज हृदय में रुधिर वहन दर्शा चौथु कलर पूर हम आ, आ टीएलएम बनाता साधनों विषे बात करेन्सिलजर स्केल जो जरूर पड़े तो चार्जशीट स्केच पेन कलर अथ्वा कलर एक पे त्यार बाद गया बाद, तेने दूर धीन सक्षम बनाइन पर ब्लेक स्केचपेन फरी विद्यार्थी रुधिर विषे मार्गदर्शन रहे रुधिर दर्शाकर्षक चार्ट जमी बाजू लखाण करो डाबी बाजू आकृति राखो ओा लखाण द्वारा समझूती आप सकोश करो બાળકો માટે મોટા અને અઘરા મુદ્દાને આ ટીએલએમ દ્વારા સરળતાથી સમજાવી શકાય વળી બાળકો પોતાની ઇન્દ્રિયો દ્વારા શિક્ષણ મેળવે છે તેથી તેમને વધુ યાદ રહે છે